Дякую тобі, мій Боже, я дякую тобі, Ісус, за те, що я тобі співати можу, за те, що до тебе молюсь. Я дякую за те, що чуєш і поміч подаєш мені. Це те, що чуєш, і поміч подаєш мені, і до кінця життя ти будеш, моя надія у житті. Я дякую за те, що ноги і руки служать для мене. За те, що мої очі бачать, нехай душа хвалить тебе. Я дякую за те, що чуєш і поміч подаєш мені. Хай не закінчиться пісня Життя мого на цій землі І в вічності дехай зілеться Потоком зловної любви Я дякую за те, що чуєш І поміч подаєш мені І до кінця життя ти будеш Дія у житті, я дякую за те, що чуєш, і поміч подаєш мені, і до кінця життя ти будеш, бо я надія у житті, і до кінця життя.